Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda sedang menonton video ini Topik kita pada kali ini adalah Bolehkah seorang mula trade forex dengan modal $10? Untuk pertama kali menonton video di channel ini Saya perkenalkan dahulu Nama saya Kusairi dan saya merupakan founder Pada FB page dan website Squad Forex Mary yang bergiat aktif Untuk membantu sesiapa sahaja yang berminat Untuk belajar forex trading Untuk mendapatkan side income secara online Ramai yang bertanya kepada saya, berapakah modal minima untuk mula trade forex? Sebenarnya, anda boleh mula trade forex dengan modal serendah 1 dolar jika anda menggunakan broker Instaforex. Jadi, bolehkah kita mula trade forex dengan modal 1 dolar? Sudah semestinya, memang boleh, tak ada masalah. Yeah baby. <laughs> jika anda gunakan modal 10 dolar untuk mula trade forex, saya cadangkan untuk anda buka akaun US cent dan gunakan akaun tersebut untuk tujuan latihan Ini kerana, apabila anda membuka akaun cent nilai yang ditunjukkan pada trading platform anda nanti adalah bersamaan dengan 1,000 cent Tetapi, mungkin ada yang akan tanya Modal $10 bila nak jadi kaya? Ya, yeah, memang betul. Susah nak jadi kaya dengan modal $10 tetapi tujuan kita apabila deposit 10 dolar ke account send adalah untuk melatih diri kita untuk guna lot size yang betul apabila memasang entry dan membiasakan diri dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam MetaTrader 4 saya cadangkan kepada anda untuk cuba gandakan dahulu modal 10 dolar ini kepada 100 dolar dan seterusnya gandakan lagi ianya ia dia kepada 1000 dolar sebelum anda berhasrat untuk depo nilai yang lebih besar lagi pesan saya adalah Jangan pasang angan-angan melangit tak jadi kaya cepat dalam forex trading Saya dah jumpa ramai yang give up untuk trade forex apabila ikan mereka MC ataupun margin call Setelah trade tak sampai sebulan Lebih menyedihkan lagi kebanyakan mereka ini ada modal Tetapi tidak mempunyai kesabaran yang tinggi untuk menunggu masa yang sesuai untuk pasang entry dalam dunia forex trading ni, tiada istilah teknik Holy Grail Setiap teknik ada kelemahan masing-masing Sebab itulah perkara paling penting yang seorang forex trader perlu miliki adalah Kebolehan untuk mengawal risiko ataupun money management Biasa kita sebut jaga MM Latih diri anda untuk trade akaun cent ini seolah-olah anda depos $1,000 Dan gunakan 1% dari nilai account anda sebagai risiko Dan kemudian pastikan nilai take profit ataupun reward anda bersamaan dengan sekurang-kurangnya dua kali ganda nilai risiko anda boleh gunakan apa saja teknik yang ada di losana, tapi saya cuma minta satu sahaja jagalah mm ketat-ketat kerana itu yang paling penting dalam forex trading ni sediakan satu trade journal dan catat sebab kenapa anda pasang setiap entry anda dan kemudian catat juga apa yang terjadi selepas anda entry pastikan anda belajar sesuatu daripada entry-entry yang anda pasang dan cuba elakkan dari melakukan kesilapan yang sama di masa akan datang jika anda letakkan 1% dari nilai akaun anda sebagai risiko anda ada 100 kali peluang untuk menjana profit dari entry anda tetapi jangan putus asa jika 100 entry pertama anda ini nanti semuanya kena stop loss Anggapinya sebagai satu proses pembelajaran dengan mengenal pasti apakah yang telah anda lakukan di dalam entry-entry anda. Jangan putus asa dan depo lagi $10 dan cuba perbaiki trade plan anda Teruskan pemantauan dan buat catatan Jangan lupa untuk buat perbandingan adakah ianya membantu anda untuk mendapatkan entry yang lebih baik jika anda tukar trade plan anda Untuk memahirkan diri kita di dalam sesuatu bidang kita disarankan untuk meluangkan sekurang-kurangnya 1000 jam secara praktikal dalam bidang tersebut Maksudnya di sini anda kena praktikan ilmu yang anda telah pelajari dan Dan jangan luangkan terlalu banyak masa untuk belajar teori sahaja Jika anda luangkan masa 5 jam sehari untuk trade Forex Mungkin anda perlu trade sekurang-kurangnya 7 tahun sebelum anda dapat profit secara konsisten Tempoh masa ini merupakan learning curve yang setiap forex trader perlu lalui Jadi, untuk memendekkan learning curve ini Saya cadangkan kepada anda untuk luangkan masa hujung minggu untuk buat backtest Cari mentor yang dapat membimbing anda dalam forex trading Dan lagi satu, anda boleh subscribe video dari channel saya dan rakan-rakan trader yang lain Yang upload video di YouTube untuk berkongsi pengalaman kami jatuh bangun di dalam industri forex ini. Sebelum saya mengakhiri video ini saya ingin menjemput anda semua untuk membuka akaun Instaforex dengan menggunakan link yang saya masukkan dalam ruang description di bawah Broker Instaforex ni dah lama bertapak di Malaysia dan bagi saya Broker ni paling mudah untuk buka akaun dan depo. Nah withdraw pun mudah dan pantas. Jika anda ada apa-apa soalan berkaitan dengan fresh trading sila tinggalkan komen dan saya akan cuba jawab dengan cara segera Sekian saja untuk kali ini Majulah Industri Forex untuk Negara Terima kasih dan Assalamualaikum